اعزائي متابعي اذاعه راكف اف ام على الانستغرام وعلى ترددات 103.5 اهلا ومرحبا بكم بحلقه جديده من ساعه مع شمس البوادي بظل الظروف الغائم اليوم والريح نتمنى لكم قياده امنه وترجعوا لمنازلكم او مقار عملكم بامان ان شاء الله مثل ما تعودنا ببرنامج ساعه مع شمس البوادي بنحاول بكل حلقه نقدم لك افكار جديده طروحات جديده عن طريق مختصين مهندسين ممكن يكون مقاول ممكن يكون استشاري وبالعادي نعتمد على اسئلتكم على مقترحاتكم على مشاركاتكم بحيث اي فكره جديده تكون موجوده مطروحه نتامل لا تترددوا تواصلوا معنا حكون عن تجاربكم بمشروع البناء ومنذكركم أنه برنامجنا بالدرجة الأولى مطروح للأشخاص المقبلين على البناء بحيث نوفر عليهم أمور ممكن لا سمح الله يقعوا فيها بالمستقبل فنحن عم نحاول نقدم لكم الأفضل والأسرع والأأمن خليكم معنا راجعين شمس البوادي نعمل على نشر الفائدة للجميع في مجال عملنا هذا البرنامج برعاية شمس البوادي لأنظمة العزل رجعنا لكم بساعة مع شمس البوادي وأثناء التحضيرات للحلقات دائما السؤال اللي مطرحه على الزملاء المقاولين أو سواء مهندس أو صاحب أي مهني أنه عطونا شو اللي توصل له العلم الحديث شو آخر الأمور اللي موجودة بالسوق بحيث نطرحها ببرنامجنا ممكن تكون مفيدة ممكن تكون موفرة ماديا وموفره بالوقت تعطيني احسن نوع احسن جوده توفر علي كثير امور فدائما الطروحات هي اللي بتكون موجوده اثناء تحضيراتنا للحلقات واليوم حلقتنا كيف سنختار المقاول لا شك انه اختيار المقاول احدى الامور الممكن السهل الممتنع صعبي لكن بنفس الوقت بس تكون انت مدرك لكثير امور، عده امور راح نطرحها اليوم، راح تلاقي انه الامور سهله عندك، آه ما بننكر انه وجود الاستشاري عندنا آه كمان عامل مهم، فهون الحلقات الماضيه طرحنا موضوع الاستشاري، كيف نختار استشاري طبعا بحلقات لاحقه حن كمان نطرق موضوع اليوم آه بدنا نستضيف المهندس عبد الله يوسف من القناه على المقاولات. ليعطينا من وجهه نظر هندسيه بدردشات هندسيه آه كيف ممكن نختار مقاول واهلا وسهلا فيك مهندس عبدالله الله اهلا وسهلا بك آه استاذ قاسم الله يخليك وانا سعيد لحضوري للبرنامج معكم وان محمد. شاء الله يعني آه نقدم النصائح لكيفيه اختيار مقاول تفيد كل المقبلين على بناء منزل بارك الله فيك نحن عم نغير هيك المهندس مش متعود يطلع على الهواء لا. فنحن عم نحاول انه تكون الامور المقاول عم يلتقي مباشره او المهندس عم يلتقي مباشره مع مستمعين او سواء انستغرام او كل مواقع التواصل فيوصل فكرته بدايه بدك تشرح لنا او تعطينا نبذه عن القناه على المقاولات وهذا هذا نوه هذا ليس بإعلان لأي شركه أو شخص ولكن الضيف من المفروض انه نعرف عنه تفضل آه عبد الله يوسف آه مهندس مدني آه تقريبا 20 سنه خبره آه ألموست يعني هنا في آه الإمارات والسعوديه آه فتحنا الشركه في الفين 2017 هي عمرها خمس سنين دلوقتي والحمد لله يعني بدأنا بعدد عمال محدود كده وحاليا يعني الحمد لله العدد لا بأس به ومعنا مشاريع برضو في مراحل مختلفة في الانشاء في التشطيبات في الحياة اللي هي قيد التسليم والحمد لله يعني نوعا ما أمونا في السوق يعني مستقرة الحمد لله الحمد لله. آه من اول باتناء الجلسه للتحضير خبرتني انك شاركت ببناء جزء من بالحرم المكي الشريف. اه انا سبع سنين في مشروع توسعه الحرم المكي كان اول ثلاث سنين توسعه الساحات الشماليه اللي هي مبنى الشاميه والاربع سنين اللي بعد كده توسعه المطاف وطبعا ده كان وكان ليه تجهيزات معينة. لازم ينتهي في اوقات معينة لان احنا مرتبطين باوقات اللي هي الحج والعمر في رمضان. فسكوبي يعني يخلص لازم يخلص. الله اعطيك. هاي فرصة لا تتاح لأي شخص. دي طبعا يعني الواحد بيحمد ربنا عليها ان هو خدم في مكان زي كده. حتى لو تشتغل بلاش. اه والله. <تصفيق> والحمد لله ده يعني انا بعتبره يعني توفيق من ربنا أنه اختارني وحطني في مكان زي ده سبحان الله سبحان الله يعطيك العافيه وموفق إن شاء, الله. ان شاء الله بطريقه اختيارنا للمقاول كيف نقدر نعطيها ونشمل هيك عده خطوات بحيث المالك ما يحتار ويختار بطريقه سليمه ما يضيع او يتوه لانه عندنا نحن السوق مثل ما بتعرف مفتوح فهون المالك لازم يكون عنده مثل تشيك ليست موجوده يشطبن واحدة واحدة تحققت ينتقل للثاني. تمام هو قبل ما انا اختار مقاول اشوف انا ارشح مقاول ازاي. ترشيح المقاول ده يعني بيكون لي ممكن طريقتين او ثلاثه. الطريقه الاولى ان انا خلاص عندي استشاري اخترته خلاص وثقت فيه عمل لي المخططات وجاب لي عليها من بلدي راس خيمة خلاص انا بخول الاستشاري ده ان هو يرشح لي من من سته لتمن مقاولين بحيث ان هو يديهم التندر المخططات اللي هو على اساسها يحسبوا قيمه المشروع بالمواصفات طبعا او ان انا مثلا لو عندي صديق ليا عندي اخ عندي والدي في مقاول معين بناله وشايف ان هو شغله كويس برضو ده بيكون محل ثقه. او ان انا خلاص الاستشاري وانا بنشتغل على الموضوع ده يعني كمالك واستشاري هو بيرشح مقاولين وانا برشح مقاولين ونشوف بعد كده ندرس الاسعار بتاعتهم بتاعت المقاولين دي. ده الترشيح. ان احنا نتكلم بقى في اسس اختيار المقاول. بعد ما انا خلاص عرضت المشروع تندر وجتني اسعار فيه ابدا اختار الاسعار اللي هي لوجيك للمشروع اا في اسعار بتكون فوق خالص وفي اسعار بتكون تحت خالص وهو معروف يعني ان اللي بيكون السعر العالي او السعر المنخفض ده المفروض ان هو يتعمل استبعاد لاني العالي ده بيكون يعني ممكن يكون عنده شغل مش محتاج شغل بس هو لازم يقدم سعر فيها والمنخفض ده يعني ممكن ما حسبهاش بطريقه نظاميه او اي حاجه زي كده او في بند فاته خلينا او اه او في مثلا حاجه فاته في في الحسابات وطبعا ده يعني المفروض ان الواحد يتوخى الحذر في السعر لاني ده بيت العمر انا هدفع فيه فلوس فلازم يكمل لغايه الاخر ما ينفعش ان انا مثلا ابدأ فيه ويحصل توقف بعد كده في نص المشروع او في اخر المشروع. فاول حاجة ابص عليها اشوف البروفايل بتاع الشركة. اللي هو متمثل في ايه? في سابقة الاعمال بتاعة الشركة دي. نفذت كم مشروع. وخص البنا اللي طلع لها. رخص شهادات الانجاز اللي طلعت. اشوف برضو اطلع على الكادر الفني والكادر الاداري. من خلال البروفايل تمام؟ لاني انا طبعا يعني هو كمالك مش هيروح يبص على كل شركه او هيعمل انترفيو مع الكادر الفني بتاعها. الحاجات دي هتظهر في البروفايل بتاع الشركه اللي هو بيكون مثلا في حدود خمس او ست ورقات. ماشي؟ اوكي. بعد كده اسال على الشركه كسمعه. من خلال مين؟ آه من خلال آه ملاك مثلاً أو أصحاب مشاريع هو بنالها قبل كده؟ أو تمام؟ هم دول اللي هيدوني المعلومة الأكيدة عن الشركة إذا كانت هي شركة كويسة أو شركة مش كويسة فنياً أو إدارياً ماشي؟ مهم. فدي مهمة جداً تاني هي سمعته في السوق من خلال الموردين يعني احنا كشركات مجاولات بنتعامل مع مواد بناء بنتعامل مع شركات خرسانه بنتعامل مع نقليات يعني بنتعامل مع كونتاكت اذا كان مثلا عزل اصباغ الكتروميكانيكال كل الحاجات دي فانا من خلال مثلا الشركات دي اعرف هو مثلا تعامله مع الناس دي ايه؟ هل هو ملتزم معاهم هل هو مش ملتزم فدي بتعملك بتديك خلفيه كويسه عن شركه المجاولات في حاجه تاني برضو ان انا برضو لازم اطلع عليها آآ كشف العمال بتاع الشركه ويكون أبديت يعني مثلا يكون بتاريخ مثلا قبل 15 يوم او شهر من خلال عدد العمال اللي موجودين في الشركه انا بعرف قوه الشركه دي ايه آه ليه ما هو انا ما روحش اوقع مع مقاول وفجاه بعد كده اني جاييني مقاول ثاني ساب كنت قائم بالاعمال كلها اها يبقى المقاول واجهه فقط مقاول واجهه فقط او نقول مقاول ان هو ايه بياخد بالرخصه بتاعته وبيشتغل من خلال سب لا انا ما اشتغلش غير مع المقاول اللي هو مع العماله المهره الكواليفايد ان هي تنجز لي المشروع بتاعي تمام تمام ايه يعني الفقرات هذه نقدر نعدها اللي هي بتدل على المستقر ماديا المستقره ماديا بالظبط كده اللي انا مطمن له متاكد انه الموضوع المادي او السيولي ما راح توقفه عن انجاز المشروع صح هو في مشاريع طبعا بتكبر قيمه المشروع هي نفس قيمه المنحه او القرض اذا كان من خلال التمويل من خلال برنامج الشيخ زايد الاسكان وفي مشاريع بيكون في شويه اوفر على قيمة القرض أو المنحة. فا إحنا بيجينا مشاريعنا الحمد لله يعني بتكون بقيمة القرض. فتعرف المقاول اللي يقدم على مشروع زي كده إن هو خلاص إن هو يعني أمور مادية أوكي يعني ستيبل. ما فيش مقاول هتلاقي أمور مادية مش مضبوطة وحيقبل على مشروع. بدون مثلا ادفانس بيمنت او حاجه زي كده، فمن خلال ده برضه انت بتعرف اذا كان المقاول اللي قدامك ده مقاول كويس او متزن ماديا او لا. تمام، يعني هالدفعه الاولى اللي بده ياخدها. نحن بدنا نكون متاكدين تماما انه لهالمشروع بالتحديد. اه بالظبط، ويكون طبعا يعني ااا آه يعني واخذ الضمانات الكافيه منه بالدفعه الاولى اذا كان مثلا ضمان او اي حاجة زي كده. بحيث ان هو يضمن حقه كمالك. تمام. انه هالدفعات خاصة الدفعه الاولى. بالزبط. او م... هي هتروح للمشروع بتاعه يعني. تمام. جاني رسالة ممكن نسأل البلدية او برنامج الشيخ زايد او الجهة الممولة. طبعا. دي يعني من ضمن الاساسيات في اختيار المقاول. انت عندك على ال... الويب سايت برنامج الشيخ زايد ممكن تعرف تقييم اي مقاول. ايوه تعرف اذا كان تقييمه جيد ضعيف جيد جدا طبعا ده بيتحدد على حسب المشاريع اللي هو اشتغلها سلمها في مواعيده ولا مش سلمها في اي مشاكل في اي حاجه كده فبتعرفها والبلديه برضه بلديه راس الخيمه بداوا يعملوا نظام اللي انا عرفته من المهندسين اللي بيستلموا مننا في المواقع ان هم بداوا يعملوا فلتره للشركات يشوفوا مثلا ايه ايه ايه الشركات عدد المعاملات اللي واخده ريجكت عندهم اه عدد المعاملات اللي واخده من اول مره وبداوا يعملوا لها تقييم بحيث ان يبقى عندهم مثلا فئه A وB وC والمالك مثلا لما يتصل على البلديه او حاجه زي كده يسال بسهوله ان هو يعرف اه ايه تقييم الشركه اللي هو هيشتغل معه. تمام هوني في موضوع بدي نوه عليه انه لما بيكون الفيلا عندي برقم معين مش المفروض اخذ لها او اختر لها مقاول تكون فئته كثير عالي. لانه هون بده يرجع عندي الكوست كتكاليف فبدها تجي ترجع عندي على التكلفه فبده يكون عندي باهظ، فانا بدي اختار مالك يتناسب مع المشروع. مقاول يتناسب مع المشروع. يعني ملحق مش معقول اني اختار له انا مقاول لارضي و اه طبعا يعني آه. برضه احنا كشركات مقاولات آه عندنا في حاجه اسمها المصاريف الاداريه في بعض الشركات مصاريف الاداريه بتاعتها آه يعني ما وفي بعضها متوسط وفي بعضها آه مغالي مثلا في التكاليف الاداريه في المصاريف الاداريه بتاعته فبالتالي دي بتروح برضه على عاتق العكس على المشروع نفسه على المشروع نفسه اه تمام أنا بدي اختار بدي اعمل ملحق فالمفروض اني اروح لعند مقاول يتناسب مع يتناسب مع مع, مع الملحق بحيث ما يكون عندي السعر ايوه يكون عالي بالضبط كده طيب وصلني انه بالنسبه لسؤال عن المقاول عند الموردين هل هذا ممكن يعمل حساسيات ولا هو المقاول عم بيعطيه ارقام الموردين ليتواصل معهم بص لما يكون الموضوع فيه شفافيه بيريح الكل ما في شيء مخبى اه وبعد كده يعني انا انا لو عايز اسال عليك من وراك ما انا انا هروح اسال عليك ما فيش اي مشكله، م. هروح لشركه لشركه خرسانه معينه والله الشركه الفلانيه بتشتغل معاكم اه بتشتغل معانا، ملتزم في السداد اه ملتزم في السداد خلاص تمام هذا مستقر ماديا خلاص انا اه ما فيش عندي اي مشكله، الشفافيه ما فيش احسن منها اكيد اكيد آه. اكيد اكيد, أكيد. آه في عندي الاستقرار المادي آه هوني في وصلنا سؤال بس اظن يمكنه بعيد بده يعني بعد شوي بدنا نحكي معه اوريدي <تصفيق> اللي هو صرنا نحكي عن اختيار المالك والتعامل السؤال التعامل منفرد مع المالك بعيدا عن الاستشاري هو لاحق بدنا نساله بس بدنا جاءنا سؤال انه المالك اختار المقاول تمام <تصفيق> والتعامل معه بالموقع صار يتعامل بتجاوز بي الاستشاري فهون شو اضرار هاي اللي عم والله بص من الافضل ان احنا نجتمع احنا الثلاثه مالك ومقاول واستشاري عشان نطلع منتج مزبوط ممكن انا مقاول ادي له رايي والاستشاري يدي له راي افضل منه وبيحصل يعني مش ما بيحصلش فانا من رأيي الشخصي انه يكون المالك والمقاول والاستشاري مع بعض في التواصل مع المالك. يعني أنا برضو ممكن بقابل المالك مثلا في المشروع الواحد بيطلب تعديل معين أو أي حاجة زي كده بشرح له وجهة نظري فيه إذا كان التعديل ده هيناسبه ولا مش هيناسبه. وإذا استقرنا على رأي لازم الاستشارة يكون أوير يعني يكون عارف التعديل ده برسالة رسمية وبمخطط بسيط والله احنا اتفقنا في الموقع إن هيحصل 1 2 3 4 وده عشان أنت تكون إيه في الصورة. من ممكن اه ممكن يكون هو ليه آه هو طبعا اللي هو عامل التصميم وهو شاء وهو اوير بالمخططات اكثر مني انا برضه ممكن يكون له وجهه نظر ثاني ان هو يلفت انتباهنا لحاجه احنا ما كناش واخدين بالنا منها تمام ممكن تكون مفيده للمشروع آه. ممكن توفر علي بالوقت بالمصاريف بالظبط في امور عم بتوفر عندي آه نقلنا احد الاشخاص بعد لموضوع المناقصه قفزنا هلق عم نقفز قفزات نوعيه بس بدنا نرجع بالاول للشيك ليست بتاع المقاول. المناقصه شخص عم كم شخص مفروض يكون بالمناقصه؟ يعني آه ماكسيموم 10 ما يزيدوش عن 10 ومينيموم يكونوا مثلا آه سبعه. ايوه سبع مقاولين يعني. آه انا بعد شوي بدي اعمل سيناريو شو اللي بيتم اثناء المناقصه؟ نشرح انه قاعد جالسين احنا بغرفه، انه شو اللي بيتم بحيث تكون واضحه الصوره للي بده يدخل غرفه المناقصات يعرف شو الشروط الصح اللي لازم بتعمل بغرفه المناقصات. اول حاجه اضمن ان كل المقاولين وصلهم نفس التندر دروينج مخططات المناقصه ونفس المواصفات. اها. ما يكونش فيها اختلاف. ممكن بالخطأ شخص. ممكن اه بالخطأ عارف. يعني مثلا مواصفات بتاعة مشروع تروح لمشروع تاني او اي حاجه زي كده. او ان هو اللي انا واخد عليها من بلدي ترأس الخيمة. هي اللي تنزل تندر للمقاولين. تمام? تمام. آه ودي الفترة الزمنية الكافية للمقاول ان هو يخلص حساباته. يعني في بعض المشاريع يعني بتتطلب اننا اودي التندر دونج دي الالكتروميكانيكال عشان يديني تسعيره مثلا تكييف كهرباء صحي كلام زي كده المونيوم له مثلا فتره يعني في بعض الاستشاريين بيدونا اسبوع في بعض الاستشاريين بيدونا اربع ايام خمس ايام كده يعني وهي فتره كافيه يعني للحساب بعد كده اتاكد برضو ان انا كل عروض الاسعار اللي جايه عندي جايه في اظرف مغلقه مختومة ويكون الفتح يعني في وجود المقاولين او ما ينوب عنهم او والمالك او ما ينوب عنه في وجود الاستشاري طبعا تمام طبع. ويطلع بها محضر رسمي باسماء الناس كلها ترتيبهم تمام هون عم نتكلم على ان نسميها التسميل الهندسي الصح مناقصه بالظرف المختوم ايوه هي تكون شرط كمان من عند المالك للاستشاري, للإستشاري. وللجميع الاطراف انه حتم بالظرف المختوم ايوه بالظبط كده آه طيب في عندي قلنا بنعمل فتح المظاريف بده يكون شخص هم سالني هلا كمان جاوبت عليه انه هل المفروض يكون موجود انا اثناء الفتح المظاريف كمالك يفضل يفضل بس انت خلاص يعني الاستشاري برضو انت اديت له الثقه فخلاص يعني لو في ظرف معين حيمنعك من ان انت تكون موجود او حاجه زي كده خلاص في شخص ثاني ينوب عنك يحضر الفتح برضه يكون افضل تمام آه في احد اسئله اثناء مدخل... اثناء تحضير الحلقه اللي هو جدول الكميات كمان بنحكي آه. بس كمان انطرح اليوم جدول الكميات واهميته بالمشروع آه جدول الكميات ده مهم جدا لان هو آه ده بيظهر امتى بقى بعد ان انت تظهر نتيجه المناقصه هو بيعمل لك توضيح فروقات الأسعار اللي موجودة. أه لو أنا طلبت من كل مقاول جدول الكميات بتاعته هيبان المقاول اللي حاسب بطريقة مظبوطة عن المقاول اللي هو مش حاسب بطريقة مظبوطة. بمعنى واضح في مقاولين بيحسبوا بالفوت. هذا سؤال كمان هلق وصلني بدي اسألك عليه وفي مقاولين بيحسبوا كميات. أه أنا عن نفسي طريقتي إن أنا بحسب كميات. وبعد كده بعد ما بحسب الكميات بشيك قيمه الفوت طالع كام؟ للطو... للاطمئنان للت... اه للاطمئنان يعني اشوفها مثلا هي مواجبه السوق ولا اقل منه ولا اعلى منه و... لكن مش العكس امشي انا اه مش العكس بالعكس اه لاني آه. وارد وارد ان انا يكون داخل معايا في في المناقصه مقاول بيحسب كميات وانا احسب بالفوت أنا مثلا أنا مشي الفوت على مثلا مية وثمانين وهو الفوت أصلا يكون مثلا على وستين بيحصل لما تكون الفيلا ما فيهاش أي مشتملات مشتملاتها قليلة قيمة الفوت بتقل طبيعي لازم والتصميم الإنشائي بيختلف من استشاري للتاني أو من مشروع للتاني أو من من من تربة معينة لتربة تانية يعني إحنا مثلا في عندنا أماكن أول ما بتجينا بنعرف إن مثلا الأساسات بتاعتها هتكون الحديد بتاعها كتير. فبنبقى عارفين الفوت بتاعها يطلع عالي م -م. في مناطق يعني احنا عرفنا رفاعه مثلا الغب لا دي الاساسات بتاعتها بتيجي لوجيك معقوله في اماكن اللي هي بتبقى قريبه من البحر دي بتبقى الاساسات بتاعتها عاليه حلو خلينا نختارهم بدقه لهون حسب الاشخاص وين اماكن انه يتخيل معي اللي كل شخص على المناطق اللي فيها انشاء الحين امم عندنا تعدي إياهم الرفاعة عندنا الرفاعة منطقة الغب اللي هو مثلا أنا أديها لك عموما يعني التربة اللي هي الرملية أو تربة الدفان الوادي دي تربة بتكون قوية أسستها نوعا ما بتطلع لوجيك في حديدها المشكلة عندنا أي تربة قريبة من البحر فيها منسوب ميه جوفية أو أي حاجة زي كده هيدي الاساسات بتاعتها بتطلع عاليه في التسليح. طيب فهو ما يستغرب المالك انه في حال منطق أيوة. بنائه هناك انه يعني ما يقدر يقارن يعني يمكن نفس التصميم ايوه ما يقارنهوش بمكان ثاني. حتى لو نفس التصميم حتى لو نفس التصميم فهون يعني نلفت النظر انه لا تاخذ لا ناخذ ال ايوه في حاجه ثانيه برضه ارتفاع ارتفاع الفيلا نفسه ارتفاع الدور في مثلا مالك بيقول والله لا انا مش عايز الفيلا مرتفعه. وفي واحد بيقول لا انا عايز الفيلا مرتفع اساس ان انا هركب تكييفات دكت سبليت ففي الحاله دي قطاعات الاعمده بتزيد فرق سعر اه فرق سعر ارتفاع الاعمده بيزيد وقطاع العمود نفسه بيزيد فهوني انه اللجوء للتسعير بالفوت بنعتبره آه يعني خطا فادح ايوه خطا هون بطلنا نشتغل هندسي ايوه بالظبط كده صرنا عم نحسب طول وعرض وانتهى الموضوع بصوا بعض الاحيان انا بعد ما بحسب الكميات ببص على الفيلا كده برضه نظره عامه وبقارنها بفلل انا عملتها ماشي؟ قريبه منها في المساحه وقريبه منها في الشكل وبرجع للحسابات بشوف المشروع ده صرف كام؟ والبروفيت اللي طالع منه كام؟ وعلى اساسها ممكن انا في مشاريع آه بنزل فيها بناء على ايه؟ بناء على خبره قبل كده برضه ان انا اخدتها ان انا نفست المشروع ده وحصل فيه كذا كذا كذا كذا وعندي الهيستوري بتاعه فبالتالي ممكن بنزل في السعر فيه. انما مش في مشاريع معينه يعني ما بنزلش فيها خالص. خلاص هي كده. يقول لي مثلا انت الفرق بينك ما بين الاول 200,000 خلاص خليه ياخدها. طالما هو مبسوط وراضي خلاص خليه ياخدها. طيب هون ممكن ناكل المستمعين والمقاولين بالتحديد دائما بيعانوا إنه فروقات السعر بيكون بميتين ألف مئتان ألف هل هالكلام مقنع؟ يعني انتم ربحانين بميتين ألف بالأساس لأن أنا مش, مش في مش كلمة, في في مش كلمة, كلمة اه في كلمة مش ما ينفعش إن أنا أقولها يعني لو أنا فاج سعر بيني وبين أقل واحد ميتين ألف يبقى أنا ربحان ميتين ألف غير المكسب الرئيسي بتاعي ما يعني شيء مش منطقي. مش منطقي فهون يعني المالك لا يتخيل انه كسبان بهالسعر لو عايز تقيم فيلتك السبعه او الثمانيه اللي انت دخلتهم مناقصه تمام خد مجموعهم خد المتوسط بتاعهم هيديك السعر اللوجيك اللي منطقي اللي هو أيوة. منطقي اه نعم خد المتوسط بتاعهم يعني انت عندك مليون و100 مليون و200 مليون و300 مليون 150 اجمعهم كله اقسمهم على عدد المقاولين. حيديك السعر. المفضل. اسرع طريق. اسرع أيوة. طريق على الحساب. بالضبط بالزبط كده. فهون بصير انا بشوف هالارقام هاي فعم بعرف انا شو السعر المنطقي اللي لازم اختار عليه. ايوه وهذا اللي بده يحدد لي للمستقبل سير العمل بالمشروع بده يحدد لي كتير امور. ده مهم جدا. انا لحساس. حرام ان انا يكون ادفع دفعات مقدمة مع جييني قرض او منحة من البرنامج واجبه مبسوط ان انا اخترق اقل ساعة وفي الاخر بيتي ما يكملش. ايوة. هون اللي بننتقل له اللي ان شاء الله هي كتير يعني مرحلة او فقرة كتير صعبة بس نتمنى مع حدا انه يوصل الى الاستكمال. يعني سؤال عن الاستكمال هلا فالاستكمال نشرح شو هو يمكن شرحناه باحدى الحلقات بس نذكر فيه لانه يمكن لا سمح الله اي شخص يكون معرض له لاي سبب من الاسباب فبنناخد باسبابه بحيث انه يكون كمالك انا بعيد عن و الوصول لمنطق لمرحلة الاستكمال. عشان اتجنب الاستكمال يبقى انا اختار السعر المضبوط من الاول. الاستكمال خليه ممكن بعض الاشخاص بعيد عن يعني التسمية الاستكمال هو ان مقاول وقف وفي مقاول ثاني حييجي يحل مكانه. نعم. لظروف معينة، ظروف مادية ان هو مثلا عمالة ما بقتش عنده عمالة خلاص ممكن بيصفي الشركة لظروف معينة كده يعني. فأنا عشان أضمن إن مشروعي يكمل لغاية الآخر لازم إن أنا أختار السعر المضبوط في الأول. ما أكونش فرحان بالسعر الجليل. هاني يعني إن شاء الله إنه نكون عم نوصل الفكرة إنه لا تلجأ أولات تنغر بالسعر الرخيص. بالظبط كده، وأنا عدت عليّ صراحة، أنا دخلت مناقصات وكنت طالع فيها الأول واتاخد اللي بعدي بمراحل. اهمم <تصفيق> خلاص أنا خلاص أنا مم يعني أنا مرتاح للمقاول ده. خلاص كيفك، أنت عايز تدفع 100 زيادة، 50 زيادة دي براحتك أنت. اه هون دفع المالك زيادة. أيوه. اه هون بنجي بنعتبر المالك في إله اعتبارات معينة يعني يمكن في يمكن ارتاح نفسيا مع هالمقاول. ممكن هذا مش هذه في عندي انا ال... لازم ترتاح نفسيا انت مع الاستشاري والمقاول بالظبط كده ما هي الراحه النفسيه مف... الراحه النفسيه دي برضه مش ببلاش يعني اذا انت مقاول عارفه وخلاص جاي لك سعر معين وهو مش هينزل عنه وانت هترتاح نفسيا وهتكبر مطمئن ان انت تعمل بيتك خلاص توكل على الله اها هون ال... الشيء النفسي بنركز عليه آه انه ما ينفع اني اجي اختار على الهاتف أو من البعيد لبعيد إنه المفروض أنا زور الاستشاري، زور المقاول بمقر عمله، زور مشاريعه، أتعامل أعرف الأشخاص اللي بدي أتعامل معهم أنا على مدار سنة ونص. أو سنتين. أيوه. فممكن يمكن واحد أنا نفسياً أنا مش متقبله، مش متقبل أنا صاحب الشركة كشكل. فهو أيوه. فهون بدها تعمل لي أنا بدها تخلق لي مشاكل على أرض الواقع. أيوه صح. يعني هو بص برضه الأشخاص بتبان من من خلال المقابلة الأولى. كل واحد بيعرض سلعته ازاي. لا. يعني أنت هتروح هتطلب من المقاول إن أنت تقابله في مكتبه أول حاجة، تشوف شكل المكتب ازاي؟ في فني في إداريين موجودين ولا لأ؟ ممكن أنت وجعت المكتب تعرف حجم الشركة دي إيه من خلال عدد الفايلات اللي موجوده على الارفف والله بدي احكيك حجم الارشيف ايوه نعم اللي ممكن كثير ناس ما ما يتعاملوا فيه خاصه المراسلات بالضبط اه هون انا اول ما بالفعل بفوت على الشركه بيجي بعرف حجمها من فايلات. فايلاتها بالضبط كده تعرف يعني ايه وضع الشركه دي شركه شغاله شركه لا اه بص على فايلات الحسابات في ناس ما يعني في شركات ما بتنتبهش للحسابات دي خالص آه. المشروع ده كلف كام او صرف كام كسب ايه في ناس ما بتهتمش بيها فده ان انت تدخل تزور المكتب بتاخد انطباع عن عن الشركه آه المحاسب بالشركه المقاولات اهميته لان موضوع خارج عن هذه للمقاولين شركه مقاولات بدون محاسب او بمحاسب دون مش بمستوى شركه مقاولات لا المفروض من دي يكون في محاسب ولو كان مصاريف المحاسب هتكون هدك على شركه مقاولات مبتدئه انا بنصح اي مقاول ان هو يجيب محاسب حتى لو بارت تايم يظبط طيب حساباته يظبط له حساباته يجي يوم في الاسبوع بالخصوص كمان احنا عندنا الايام دي موضوع الضريبه ده لازم نكون مظبوطين فيه ودقيقين فيه لان احنا بنسلم ضريبه كل ثلاث شهور فلازم اقراري الضريبي يتقدم في ميعاده ويدفع المبلغ بتاعه في ميعاده. فالمحاسب بالنسبه لي انا زي المهندس ابدا في شركه المقاولات بنفس الأهمية. بنفس, الاهميه بنفس الاهميه بنفس الاهميه وصلنا سؤال لتقييم المقاولين من خلال الشركات من الموردين هل انه بنرجع وكرروا هل الموضوع في حرج؟ فاذا معنا حدا من الموردين سواء خرساني او اي مجال هل ممكن تشعروا بال ممكن تعطوا المعلومه بسهوله او لا؟ آه بس هو انا لما بروح لمو... لمورد معين آه في الابلكيشن اللي انا بعبيه عشان اطلب منه مواد هو بيسالني انت تعاملت مع مين؟ صحيح تمام؟ يعني زي مثلا انا انا لما بدات كنت بتعامل مع شركه خرسانه واحده بعد كده بدات المشاريع تزيد معايا فلا دخلت شركه خرسانه ثانيه فاول ما جاء شركه خرسانه ثانيه طبعا انت الشركه الاولانيه بتتعامل معاها فين قلت له مع شركه كذا حتى قال تمام مواد البناء بنفس الطريقه هو بيعمل ايه هو بيتصل عليهم صحيح بيسالهم والله الرجل ده ملتزم معاكم ولا لا فده زي ما قلت لك الشفافيه ما فيش احسن يعني من. ممكن المالك يتخيل انه ما له علاقه بهالامور بس الامور اذا ما كان متاكد منها بقوه المقاول الماديه هون في عندي ممكن في غموض عندي بالموضوع تتاكد انه مشروعي حيكمل اه انا من وجهي الشخصي اتعب يوم ولا اثنين او ثلاثه او اسبوع يا سيدي اتعب فيه واسال عليه كويس وبعد كده اختار عشان يبقى كده انت عملت اللي عليك كمالك نعم انما ما, ما ما ما تسيبش الامور كده ايه ماشيه أيه. لوحدها احد الاخوي عم بيقول لي شكله مقاول دايما المالك مستعجل هو أو وبالمخططات وبالاختيار المالك هو الاستعجال بيكون في في الاول ما هو هون لازم يكون انا اكثر ما يمكن من البطء آه ليه لا هو بالاستعجال بيكون في الاول ليه؟ لاني هو انا اللي ملاحظه يعني ان هو بيترك فتره لما مثلا نقول ان هو نزل نزل اسمه في في دفعه من دفعات البرنامج. فهو ايه يعني بيعدي اسبوع وشهر وشهرين وعندما ما يحس ان هو خلاص يعني الفتره خلاص جربت تخلص بيبدا يمشي في اجراءات التصميم واختيار مقاول وكلام زي كده. فبيقبل الموضوع شويه في ايه؟ نوع من العجله ماشي؟ آه انا بتلافى ده ازاي بقى؟ اتلافاه من خلال ان انا خلاص انت استقريت على تصميم وعملنا عليه مناقصه وطلعت الرخصه وكل حاجه، ان انا اجمع معاه وان باي وان في الموقع. والله الحته دي هيطلع شكلها كده. آه مثلا جاب لي مبدا بند معين، البند ده انا هبداه هيبقى فيه واحد 2 3 اربعة. عشان تبقى انت ايه عارف. مثلا بند المباني احنا ما بند المباني الا لما بناخد أبروفر من المالك على اماكن الفتحات والشبابيك والحاجات دي كلها ليه لان هو هو شايف مخطط بس مش شايف حاجه على الطبيعه صحيح. لكن لما بيشوف حاجه على الطبيعه مرسومه بلاين واحد من صحيح. من الطابوق خلاص بيبقى ايه عايش في الحدث نفسه بيعتمد خلاص انا بكمل بعد كده عنده اي تعديل انا بعمله له بس قبل ما اخلص البند كله بيكون من الاول يعني كلام كلام سليم ومقبول في عندي بال... رجعنا سؤال بالمناقصه انه كيف بدي اعرف انا اللي تقدموا للمناقصه وكيف بدي اعرف مين تقدموا للمناقصه هي سؤال من مالك فهون المفروض انه الاستشاري يقدم له محضر بفتح المظاريف اه يقدم له محضر فتح المظاريف وكل مقاول قيمه المشروع كم و... وانا من رأي الشخصي ان لازم ندرس عرض السعر ندرس عرض السعر اه هي المالك لا ال... الاستشاري آه. والمالك يعني المالك برضه يجري عرض السعر كامل اها في بعض المواصفات ما بتبقاش باينه عندي يعني ظاهره عندي او بتكون مبهمه مثلا بند الجرانيت والرخام انا في كل مناقصه لازم بكتب فين اللي هيركب جرانيت ورخام رخام الجرانيت بيكون سعره مية وخمسين مية وثمانين ميتين. لكن السيراميك سعره خمسين. ففرق السعر ده ممكن يعمل لي مشكلة بعدين. لا انا المكان ده انا مختار رخام لا انا بقى بعمل له. آه البند ده حيار والبند ده حيار كفين. ولازم يكون يذكر في العقد ان عرض السعر جزء لا يتجزأ من العقد. هون عاد خبرة المقاول هي اللي عم تلعب دور. ايوه. طيب آه، هون بالنسبه لل دائما بلاحظ انه معظم المشاكل ممكن توقع بالتشطيبات تمام كبناء خرساني الامور سايره بناء خرسانه كل المقاولين شاطرين ما شاء الله نعم وسريعين جدا م. تمام المشكله كلها في التشطيبات انا لازم آه، انا عملت مبنى خرسانه كويس شطبته سيء ما استفدت مبنى سيء صحيح عملت مبنى خرسانه متوسط شطبته كويس مبنى كويس. طيب. ليه؟ لاني انا خلاص انا اللي بيبان الوجه الاخير. تمام؟ بس هو ايه يعني ايه ممكن ايه اقصى حاجه ممكن تحصل سوق في الخرسانات؟ ان انا يحصل عندي مثلا تعشيش في مكان معين ودي كلها كل الحاجات دي نا وارده نا نا وليها حاليا طرق للمعالجه حيلا. يعني ما مش مش هو الخطا الفادح اللي هو مثلا هينهار المبنى منه. فكل أي حاجة في في شغل المقاولات لها حلّها. تمام. فدي ما, ما دي ما تخوفش في الخرسانات، بس أهم حاجة إن أنا أطلع مبنى تشطيبه يكون حلو. هوني التشطيبات، في يعني بدي قولهم في عندي مقاول ماهر بالتشطيبات ومقاول ماهر بالخرسانات. لا هو زي ما قلت لك الخرسانات كله بيمشي حلو فيها يعني لانه يعني. في جهات رقابيه خلينا نقول أيوة. وماشي هو على آه. بس المشكله عندي انا بالتشطيبات التشطيبات هو المقاول مش هنقول ماهر. بيبقى افق واسع بيدى اكتر من اقتراح للمالك <متصفيق> بيدي له اكتر من مكان يعمل فيه ديكورات بره ويجيبها وهو ينفذها له وده اللي بيحصل معايا يعني انا م. مثلا ما بدخلش نفسي مثلا في ديكورات السيراميك ولا الحمامات ولا المطابخ ولا اي حاجه بقول له والله انت لو عندك مورد معين للسيراميك آه ممكن آه تروح يعمل لك ديكور معين وانا بنفذه لك تمام انت مش عايز تعمل مع قولي اللي انت عايزه وانا بنفذه لك بالظبط ومن الافضل ان هو يروح آه لمحلات السيراميك اللي هي بتعمل ديكورات آه ممكن يعمل له التصميم اي آه بيعمل له التصميم فري اذا هو هياخد الماتيريال من عنده بيعمله له فري حلو هينل تت نظاره كمان م. انه بامكانك تطلب من جهه توريد السيراميك او الرخام يعمل لك تصميم تصميم هو ممكن هوني اعرف اثناء شرحنا بالمداخله انه انت عم تعمل مخطط للسيراميك بس اتوقع راح نحكي عنه بعد الفاصل خليكم معنا اعزائي المتابعين رجعنا لكم ونشكر متابعتكم سواء على الاذاعه او على الانستجرام ومرحبا بكم مره ثانيه ببرنامج الساعه مع شمس البوادي اثناء تحضير الحلقه فالمهندس عبد الله ومتذكركم معي المهندس عبد الله من القناه على المقاولات، فجينا على فقره التشطيبات عم نحكي عن السيراميك فاخبرني قال لي انا بالسيراميك بصير غول. فياريت <تصفيق> <تصفيق> تشرح لي انه ليش بتصير غول وقت تنفيذ السيراميك بالتحديد. هو عموما لما ببدا تشطيبات لازم اعمل فولو للموقع على طول. اولا عشان اشوف يعني الكواليتي طالع ازاي وحاجه تاني ان انا احافظ على الحاجه الكويسه اللي انا بعملها ما هو ايه الفايده ان انا اطلع منتج كويس بس ما ماحافظش عليه من خلال مثلا يدخل مقاول اسقف معلقه يبوظلي السيراميك بتاعي اللي انا عامله او يخربه لي فلازم انا اكبات يعني يعني اجريسف شويه مع المقاول ده عشان خاطر ما سبلهوش الحريه ان هو يخرب المنتج بتاعي. صح. دي حاجه فبيكون بدايتي مثلا في السيراميك بتكون ان انا لازم اعمل مخططات ورشه قبل لا ابدا ما ابداش كده يعني في الموقع مباشره بيبقى عندي المخططات على اللابتوب برسم السيراميك بالمقاسات بتاعته، وأشوف ال ال الكات بيس هتيجي فين، وأظبط مقاسات الكات بيس دي بحيث إن أنا أتلافى عيوب أي حاجة في ال في الخرسانات، لأن هو وارد إن أنت يعني كمقاول ااا اه اه يحصل مثلاً خطأ في سنتي في 2 سنتي، فده كل وارد، اه بي آه, اه بي بي, بي, بي, بي بيجمع معاك فين بقى؟ بيجمع معاك في التشطيبات إن هو بيبان في التشطيبات، لأن السيراميك زاوية 90 مظبوطة وانت ممكن الغرفة بتاعتك ما تكونش جايبها ناحية زاوية تسعين وناحية مختلفة عنها فانت بتتلافي الموضوع ده من خلال رسمك للسيراميك في الأول وبعد كده تنزله الموقع الناس تبدأ تشتغل عليه دي حاجة الحاجة الثانية برضو بالنسبة لسيراميك الحوائط بنعملها برضو شوب دروينج أو مخططات الورشة إن أنا أجيب الكت بيس فين بالزبط. بحاول بقدر الامكان ان انا اجمع الكاد بتاعتي في زوايا غير مرئيه تكون ورا الباب آه بحيث ان هي يعني احاول بقدر الامكان ان انا اجيبها ايه فول بيس الحوائط اذا مش هتيجي فول بيس بعملها مثلا بعمل الحائط بيكون سيمتريكال او متناسق الاصل اللي هنا هو الاصل اللي هنا عشان يكون في تناسق في الحوائط كلها دي هي الحيطه الثانيه برضه بننفذ الديكورات أحيانا الملاك بتطلب البوكسات اللي هي بتتعمل في الحوائط دي بنبقي عاملين حسابنا ليها من الأول قبل لا نمدد بيبات الميه أو بيبات الصرف بحيث إن هو يجيش يختار البوكس في مكان واحنا أولريدي عندنا بايب ميه فيه نقوله لأ ما ينفعش دي بنبقي عاملين كوردينيشن معاه من الأول فيها يعني. هاي بنعتبر محاسن التواصل الدائم مع المالك والاستشاري؟ والله هو بس ان انت تواصل مع المالك ممكن هو في بعض الملاك انا بقولها لهم يعني اسمح لي انا ممكن أعمل لك ازعاج مم. بس هو انا اعمل له ازعاج دلوقتي بس هذياحه بعدين لان هو ممكن انا في خطوة من الخطوات هو ما يكونش بيزور الموقع كتير فما يكونش واخد باله للموضوع ديه يجي يفاجئ ان انا خلصت صح. طب لا انا عايز اعمل دي. ان انا قصه بعد ما اعمل حاجه فهي مش صعبه بس الشغل ما بيطلعش بالكواليتي المطلوبه. انا كمقاول عليها مش صعبه بس الكواليتي ما بتبقاش انما لما بيشتغل الحاجه من الاول على حسب تعليماته هو وال وال واللي دي هو طبعا دي بتبقى احسن. تمام يعني هون مالك ممكن يجي يترك الموقع ويتفق مع المقاول وكل الاطراف يعني عم بتشتغل باحسن مستوى. بيتركون باثناء تنفيذ الخرساني وبيجي وقت التشطيبات لازم فهون وقت اجى وقت التشطيبات وما اعطى مقترحات للبيت تبعه ممكن يقع بمشكله ايوه تكسير بس تكسير أيوة. و... بس انا برضو عندي ايه كل مرحله بتصل على المالك احنا هنشتغل في الفداة. عندك اي طلبات في حاجات معينه عايز تعملها احنا المفروض بنعمل كذا كذا كذا كذا فيها بدايه من من لما بنيجي مثلا خلصنا مرحله المباني ودخلنا على مرحله البلاستر انا ما ببدأش بلاستر الا ما اعمل ميتنج مع المالك في الموقع واوزع معاه نقاط الكهرباء كلها نقاط التلفزيون كثير مهمه هاي اه نقاط التليفون ده اذا هو مش عامل مخططات ديكور يعني احيانا في بعض الملاك بيعمل مخططات الديكور والفرش بتاع البيت وبيبقى هو جايب لي اماكن السكوتات والحاجات دي ده خلاص بيريحني انا بفولو دية وبمشي عليها اذا هو مش عامل كده بنتقابل في الموقع وبنوزعها مع بعض وبعد ما بنوزعها بننزلها على المخططات وبنعمل بيها رساله رسميه لاستشاري وبتنزل على على الجروب بتاع الموقع وبيبقى عنده نسخه منها وهو وقاعد في البيت بيراجعها اذا عنده اي تعليق او اي كومنت بيبعث على الجروب او بيبقى من خلال اتصال التليفوني يقول لك والله لا انا السوكت ده عايز احوله عايز ازود هنا عايز اعمل هنا وزائد بالنسبة للمطابخ انا ما بعملهاش اي شب درونج بخليه هو من خلال شركة المطابخ اللي هتفصله المطبخ هو بيجيب المخططات كلها كاملة فين هيحط غسالة اطباق فين هيحط المغسلة بتاعت الاطباق فين هيحط الميكروويف فين هيحط الثلاجه الحاجات دي وعلى اساس انا بعمل له التوزيع بتاع الكهرباء. <تصفيق> طيب من خلال انتم عملكم هل وصلنا لمرحله انه نقدر نقلل تكلفه المبنى باحسن المواصفات باسرع باسرع وقت وبافضل نوعي بدنا نقلل التكلفه هذا غايتي يعني. ممكن ان انا يعني ما اختارش شكل الفيلا يكون كلاسيك. أختار فيلا مودرن. مفيهاش ديكوريشن كتير من بره. فدي بتساعد إن أنا أقلل التكلفة لأن بند الديكورات ده بند لوحده في البلف كونتيتي في جدول الكميات في بند اسمه ديكورات. ليه؟ لأني أنا الديكورات دي ما بعملهاش كده يعني بطل إن أنا أطلب لها البوليسترين أه وبعمل لها خرصانات بطلع لها حديد كلام زي كده. فده ما شي يعني ببلاش صح فانت لو اخترت شكل فيلا مودرن دي بتساعد شوي ان هي تقلل في التكلفه التكلفه ايوه والتكلفه اللي وفرتها انا بحطها بمكان ثاني بالظبط بقدر اني اطور المبنى اني اقدر ما اجي يعني اصرف بالمكان المناسب واذا بدي اجي اعمل ديكورات اعملها ممكن اعملها يعني طريقه خارجيه ايوه تكون موفره عندي ما يكون فيها تكلفه هي ممكن الديكورات اللي هي بيكون من يعني فيها كذافات او اي حاجه زي كده دي بتكون مكلفه آه لكن الديكور اللي هو بيكون خفيف مثلا م. بيكون مربع او مستطيل او اي حاجه زي كده دي بتبقى آه يعني ما بتكلفش كتير مش زي الديكورات اللي بتكون فيها كيرف او اه هوني ممكن نلجئ للجي ار سي او البوليسترين الجي ار سي شويه مكلف م. بس, بس اه بس لو انت هتطعم بيه المبنى تطعيم اه لا مش لا. مش مش الكامل الواجهات لا, لا برضه بيديك اه بيديك شكل حلو برضه تمام وتكلفه اقل ما اني يكون انا عم بجي آه عملها كونكريت بالخرسانه أيه. ايوه وصلني سؤال ممكن تحكونا لنا شوي عن آه فحص التربه اه هل هو مهم ولا هو فحص التربه ده بيتعمل قبل آه التصميم على اساس ان هو على اساسه ويحدده. ااا آه البيرن كاباستي او قوه تحمل التربه للمبنى. ودي اللي احنا اتكلمنا فيها في اول الحلقه ان في في تربه بتختلف عن تربه. صحيح. كل تربه ليها تصميم معين، ماشي؟ في تربه ممكن تحولني ان انا ما استخدمش فوتنج اللي هي القواعد المنفصله واستخدم رافت فاونديشن بكامل مساحه المبنى. ماشي؟ بتبقى ويك سويل مثلا وانا بعمل لها تدعيم من خلال طبقات الاحلال اللي انا بـ بـ بـ بعملها في الاول. ففحص التربة طبعا ده هو سر اجباري حاليا على على الاستشاريين من البلديه, من من البلدية. آه. في اختبار تاني لازم انا التزم بيه كمقاول عشان خاطر يامنني انا كمقاول اللي هو اختبار الدمك ده مهم جدا ان انا بعد ما بخلص حفر وبوصل لمنسوب التاسيس بتاعي وبعمل طبقه التاسيس اللي هي رود بيز اللي احنا بنقول عليها بتتراوح ما بين 20 ل 50 سم دي لازم انا اعمل لها اختبار الكومباكشن تيست على اساس اضمن ان هي خدت الضغط بتاعها المظبوط ومن خلال المعامل اللي هي معتمده من بلديه راس الخيمه. طبعا هون التقارير هذه المفروض تكون موجوده بملف في الموقع عند الاستشاري والمقاول. وعند المقاول. والمفروض عند المالك في داعي انه يحتفظ فيها ما في داعي. والله انا يعني, يعني عشان خاطر هو برضه يكون اوير ببيته. ببعتها على الجروب نعم بوضح له اه ممكن هو بيسال دي بتاعتي دي خلاص دي بتاعت اختبار التربه طيب من خلال حديثك لحد دايما متركز انه بعت رساله واستلمت رساله أه شوفا قصة المراسلات واهميتها في المره دي اهم حاجه ان احنا نبعت رسائل ليه لان دي بتامن جميع الحقوق مقاول مالك استشاري يعني لاني لا قدر الله لما بيكون في نزاع بعد كده بنرجع لايه؟ بنرجع للهيستوري بتاع المشروع، الهيستوري ده متمثل في ايه؟ في الرسائل بتاعتنا صحيح اللي احنا بنوديها واللي احنا بنستلمها من من الاستشاري فدي دي احسن طريقه للتواصل وما بعتمدش على الجروب الواتساب. يعني بتكبر رسائل بتروح مباشره المكتب الاستشاري بناخذ عليها استلام رسمي استلام غسمي. أسمي منهم والله ردوا علينا بالسهله بنروح نستلمها منهم هو المفروض يعني حتى المالك يكون عنده مثل فولدر عنده موجود فيه سواء على اللابتوب او على الكمبيوتر او خلينا نقول هارد كوبي او اوراق بنكون محتفظ فيها صح بحيث ممكن النسيان نحن ما عم نقول صار في عندنا وصلنا للنزاع ممكن نكون عم نحكي نحن بالنسيان ايوه بالظبط كده وانت برضو انا كمقاول كل فتره بس دي بعملها في الامور الماليه ان انا بعمل ابديت للمالك اذا في مشروع خاص او مشروع مبلغه اكبر من المنحه او القرض بعمل ابديت للمالك كل فتره ان انا ببعت له كشف حساب بالفلوس اللي هو دفعها والمتبقي كام واذا في اي اعمال اضافيه ولا اي حاجه زي كده ببعتها له. ون باي ون ما في داعي ممكن ما طالبهوش بالمبلغ بتاع الاعمال الاضافيه بس ان انا خلاص حاطط مستند يوضح لي قيمة ده، اذا ترد علي موافقه خلاص اوكي ما تردش خلاص هو الموضوع متوافق عليه هون بدي اذكر إخوي المستمعين انه في حال انا بديت بشكل ودي وبعدين آه وانت عم تسمعني اليوم اذا مشروع قائم وقلبت على الرسائل بدها تيجي النتيجه عكسيه بمعنى نحن متعاملين خلاص الامور وديه وطبيعيه وواتساب لما بيقلبها الحين رسميه فبدت تتغير شوي النفسيات انه شو اللي صار انه كنا عم تعمل فهون بدي انصح اللي جاي جديد انه من اول يوم خليك بشيء رسمي. بص هو في مثل بيقول لك لو كنت اخواتي تحاسبوا. صحيح. صحيح صحيح. <تصفيق> فالاوراق دي يعني انا مش مش باكد عليك حاجه ولا اي حاجه زي كده انت ممكن من خلال الورق ده ان يعني تديني انا كشركه مقاولات تماما آه. تماما نحن مش القصد الاداني او لا هو حفظ الحقوق. بالضبط يعني م. ممكن هذا المال المقاول في له حق عندي انا اكتشفته من أيوه. الرجوع لل وانا أيوه. ما راح اقبل أن اكل حقوق هذا فبرجع هون بعرف انه شو اللي صار احد الاشخاص بيقول لي انه المالك هو وضح للمال للمقاول انه في خطا ورجع للمالك باوراق انه رجع الفلوس للمقاول فرجاء اعتمدوا الموضوع المراسلات الرسميه لانه بده يوفر عليكم يعني بيعتمدوا الاغلب هلق على الواتساب لا المفروض يكون الحاجه الضروريه اللي هي بيكون مثلا فيها فروق اسعار فيها حق للمو... للمالك يعني مثلا اول ما بنبدا تشطيبات اول بند بنبعته بعد لما نبدا بلاستر كميات السيراميك في جدول زائد المبلغ الكلي بتاع المشروع هو ليه سيراميك كام؟ هو يروح يختار هو خلاص عرف المالك ان انا ليا ألف 1000 2000 3000 للسيراميك بيروح من خلالها يختار والله اختار جاب عرض السعر اقل من اللي لي خلاص تهيج بالمقاول ملزم ان هو يدفع الفرق ده حلو هونك شيء موضح ما في داعي عاد نحن نفوت آه زينه وال... اه لا والاستشاري بيك بيعمل تشيك عليه آه. يعني انا ببعت الرساله دي لاستشاري وصوره منها للمالك <تصفيق> والمفروض ان الاستشاري بيك بيشيك برضه على الكميات دي بعد ما انا ب... بعد ما انا بحسبها <تصفيق> اها تنويه جانا من احد ال انه بعرف بقدر اعرف المقاول انا من خلال تنظيم ونظافه موقع البناء ايوه بص و... هو حفاظ المقاول على الماتيريال بتاعته اللي هو بيشتغل بيها ده في حد ذاته يديك انطباع كويس عن المقاول اا ليه لاني انا بجيب ماتيريال وبحافظ عليه بخلاص انا اا بحافظ على شركتي صحيح بحافظ على الاستفر بتاعي، لان هي الشركة دي مش كيان هي كيان مش لصاحب العمل بس دي لصاحب العمل ومجموعة موظفين موجودين ومجموعة عمال وصاحب العمل هو ايه ما هو برضو موظف بس هو ربنا مدي عقل ان هو يقدر يدير الامور دي كلها صحيح وان هو يكون سبب آه، انه ده يشتغل وده بيني وانا بعتبر انه هون المالك لفتره معينه صار شريك بشركه المقاولات يعني حريص انه تكون سلموا مشروعه أيه الموضوع مصلحه سلمني مشروعي خلال الوقت فانا هون كمالك يعني أنا صرت صرت معهم قلبا وقالبا أكيد. هذا المقاول إنه هي ما إحنا بص لازم نتحد كلنا إحنا الثلاثة مع بعض عشان نطلع منتج كويس إذا إحنا اختلف إذا اثنين اتحدوا على واحد خلاص المشروع باس أحد الأشخاص خبرني إنه فاتوا المقاول المالك جاب المقاول عند الاستشاري فكانوا أصدقاء المقاول والمالك م. بعد فترة صاروا أصدقاء المالك والاستشاري تمام فا ما عاد مع المقاول يعني بتحس أنا صار الموضوع أحلاف إنه أنا المالك مع الاستشاري والاستشاري مع المقاول شوي ومع المالك شوي فالموضوع هون الموضوع إن إحنا كلنا فريق واحد. عم المفروض عم عم إن, عم إن إحنا نشتغل عم. كلنا فريق واحد. تمام لأني لو في اختلاف حصل ما بين أي اثنين سخ تماما المشروع مش هيطلع مزبوط. والثالث خسران حكما. ما حدا مستفيد وال والخساره كلها رايحه على مين؟ رايحه على صاحب المشروع صحيح مشروعه وقف اه مشروع الاستشاري بي. مكمل شغله ايوه ما عنده اي مشكله صح المقاول مكمل شغله وعم مشاريع صح. الا المالك نفسه إلا المالك. هذا مشروعه توقف بسبب انه يمكن المواضيع تكون حساسيه شخصيه ممكن يكون موضوع عدى هيك وما تجاوبوا مع بعضهم يمكن زعل في كتير احيانا بنشوف انه زعل لانه ما رد عليه على تليفون لسبب معين المقاوله والاستشاري فبتشوف انه العلاقه ما عادت لطيفه مثل, مثل والله بص انا التمس برضه يعني المفروض انا كمقاول او مالك او استشاري التمس العذر لاي طرف من اللي صحيح انا مش عارف هو الظرف اللي هو فيه ايه ما ردش على تليفوني اكيد هيرجع يرد علي اكيد هيبعت لي على الواتساب اكيد هيعمل اي حاجه ف انا من رأيي الشخصي يعني ان نتسامح. أه... ايوه نعم طالما أنا اخترت من الأساس صح أيوه ففي أنا لازم عدي توقع البرنامج اللي كان قبلينا آه قبل تغاضي أنا كنت بسمعه اه. نا. إن خلاص يعني أنا حصلت أي حاجة معين خلاص أخذها بحسن النية مش باخذ ماخذات النية تمام بالضبط آه. هذا من نوعه عليه إنه الموضوع طالما أنت بالأساس اخترت فالامور الأمور أماشي بالاتجاه الصح لكن ممكن يكون في ظرف معين عند احد أيوة. الاشخاص يمكن مالك وقت وقت. استشاري احيانا أنا مرة استشاري زعلان من المقاول اللي اتصل فيه بيوم عطلي م. فهون كمان بدنا نجي نقدر انه ممكن يكون في عندي انا ممكن باجازة موجود م. بس انه شخص مثلا يجي يقفل موبايله اسبوع فهون الموضوع ما عاد لطيف صح؟ أيوة. لا صح صح هون المفروض يكون عندي بدائل بالشركه بشركه المقاول او الاختشاري. ايوه طبعا اكيد لان الشركه سمعه يعني انا, أنا مثلا الواحد لما بينزل اجازه لازم بيعمل تليفونه ديف على رقم ثاني تبع الشركه وبيفضل متابع برضه من خلال الواتساب من خلال الاتصال من برا دي ده ده, ده ده شغلي لازم انا تابعه مصالح اخرين أيوة. لازم آه ماشي ما توقف ده. علي هون ممكن اجي اكشفها انا من اختيار المقاول طريقه رده على التليفون من اول ما اختاره ايوه ممكن كمان توضح لي انه هذا الشخص في عنده خدمه ما بعد التنفيذ اه والله خدمه ما خدمة بعد التنفيذ, التنفيذ هي بدها حلقه لحالها آه دي دي عايز حلقه والمفروض ان انت خدمه ما بعد التنفيذ دي انت بتعملها اه كدعايه ليك كشركه صحيح, صحيح لاني اذا اه انت بتخدم ما بعد التنفيذ سواء سنة صيانه او بعد الصيانه دي, دي كو بس معك ايوه سمعة بالضبط وانت كسبان يعني خلينا ناخذها بشكل مصالح نحكيها يعني ببساطه انه طالما انت آه عندك خدمه ما بعد البيع فانت هذا الزبون او العميل هذا مرتاح فهو اجبار بجيب لك زباين اخرى فليش جبنك. لا اجي اضايق منه انا صح. وخاصة بنهايه المشروع آه نحن عم نقبل على نهايه البرنامج بنهايه المشروع بتشوف بالطشبات صار في آه بتظهر عندي مشاكل بسيطه يمكن ما لها اي سبب من الاسباب فبنتمنى آه انه تكون العلاقه تنتهي تكون طيبه وتسلم بيتك بكل امان كلمة اخيرا للمهندس عبد الله من القناع للمقاولات تفضل الله احنا سعداء ان احنا حضرنا البرنامج معك اسس قاسم ونتمنى ان كل المقبلين حاليا على بناء منزل او حاجه زي كده ربنا يوفقهم باختيار المقاول المناسب واحنا تحت امرهم في اي استفسار او اي حاجه زي كده مهندس عبد الله يوسف شركه القناه للمقاولات البناء مكتبنا في الحديبه تحت امرهم في اي استفسار سواء معنا او مع غيرنا وما يصير خطوهم الا طيب يا سيدي بارك الله فيك وهوني كمان بدي انوه لموضوع انه بحق لك قبل ما توقع عقد انك تاخذ كل المعلومات من مقاول سواء مقاول او استشاري انه مش شرط انه انا وقعت عقد تعطيني معلومات يعني انت خلينا نعتبرك بائع فانت بدك تعطي المعلومات كامله لل أيوة. للمالك انه يعرف كل شيء ايوه فهون ما بتوقع انكم تبخلوا بالمعلومات على ان شاء الله باذن الله ونحن بنوعدكم انه ما نبخل عليكم باي معلومه وانتم كمان لا تبخلوا علينا بمشاركاتكم واسئلتكم ودعمكم وفي بتصلنا اسئله بنحولها للحلقه الجاي شكراً للي كانوا عم يتابعونا على الانستغرام وعلى إذاعة رأس خيمي وشكراً المهندس عبد الله من القناة المقاولات وشكراً لطاقم الإعداد بشمس البوادي وشكر كبير لطاقم إذاعة رأس الخيمي جميعاً بدون تسمية كان معكم قاسم الغطريف نلتقي حلقة القادمة ها طلع لك الإسكان ولا ناوي تبني بيت على حسابك الخاص ما عندك خبرة كافية للتعامل مع الاستشاريين والمهندسين والعمال؟ مالك لك إلا برنامج ساعة مع شمس البوادي اللي قدمه قاسم الغطريف على إذاعة راس الخيمة كل اثنين من الساعة ثلاث لن أربع العصر لك فيه أفضل المهندسين والمختصين في كل مجالات البناء والتشطيب تابعهم وابشر بالخير رقم الواتساب 07 208 -2006. شمس البوادي نعمل على نشر الفائدة للجميع في مجال عملنا هذا البرنامج بريعا شمس البوادي لأنظمة العزل